Entre octubre i desembre del 2012 el programa Connected d'alfabetització digital de persones en de d'atur ha format més de 900 ciutadans com el Manuel i la Luz, que un cop finalitzada la formació es senten més preparats a l'hora de buscar feina. Per la meva feina doncs no m'ha calcut mai eh, aquest coneixements i clar, a la tal com està la cosa és gaire imprescindible doncs, poder com mínim això eh, poder tenir el correu electrònic i poder doncs, fer una cerca de treballs en, eh, per internet. Espero que més oportunitats, evidentment, però sobretot més preparat, està claríssim. Más que, que antes, porque no sabia nada. Fue la primera vegada que comencé a usar un ordenador i eso. Y... Creo que con paciencia se llega, siempre y cuando se quiera. El programa Connected té com a objectiu facilitar a les persones en natur la recerca d'un lloc de treball. És una iniciativa del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat a través de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació i el Servei d'Ocupació de Catalunya. Durant l'edició de 2012, el programa ha comptat també amb la col·laboració de Càritas Diusesana de Barcelona. En total, s'han impartit més de 2.000 hores lectives a les instal·lacions dels puntic de les biblioteques i dels punts d'informació juvenil de 24 municipis de Catalunya. És el cas de la Biblioteca de Sant Pau Santa Creu, del barri barceloní del Raval, amb una llarga trajectòria en l'ús social de TIC. La direcció del centre creu que el Connected és una bona eina perquè els destinataris entenguin la importància de la TIC en la seva reinserció laboral. L'oportunitat que tenen també per aproximar-se. a ha gent que potser els costaria més entrar o que no eren usuaris habituals de biblioteques i troben un espai on, a més a més de continuar aquesta formació específica per a l'ambigut, també se'ls obre unes altres possibilitats, tant formatives com en el camp del lleure. Les oficines del SOC, com aquesta de Martorell, per la que han passat gairebé cint persones, també hi han participat. La seva directora assegura que existeix una forta demanda del programa gràcies al boca-orella dels antics participants. A part de la que nosaltres detectem en el moment de fer la entrevista, que puguin tenir mancances amb, aquest, amb, aquest, amb les TICs o que no tenen coneixements amb les eines informàtiques, molta gent ja ve directament preguntant pel programa. A qual Qualcosa, jo crec que, que el programa en si ha sigut bo i que, i que la mateixa gent li ha donat una difusió a nivell a fora de l'oficina de, de, de que ha funcionat i de que els ha servit. Els coordinadors del Connectat consideren que haver multiplicat els espais de formació ha enriquit el projecte i ha permès acostar-lo a un ventall més ampli de destinataris. El fet de poder fer aquest tipus de formació amb punts d'informació juvenil afavoreix que el jove tingui aquest accés molt més ràpid i fàcil per poder buscar noves sortides de la seva situació d'atur. També tenim que la... sabem que les biblioteques disposen de, de punts de connexió gratuïts. Per tal també es donar una informació de recursos de la programa biblioteca perquè una vegada aquest curs estigui en gestit, la persona pugui de forma autònoma fer- de la biblioteca i poder continuar amb l'objectiu del Con connectt no?, que es troba peina okay, no? La valoració del Connecta 2012 és, doncs, molt positiva i des de la coordinació del projecte se'l considera un èxit. Tant és així que des de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació s'anima a tots els puntics i centres col·laboradors a mantenir viu el programa, tot aprofitant la metodologia i els materials elaborats. Les entitats que disposin d'instal·lacions i personal formador i desitgen oferir en el futur la formació comptaran amb el suport i assessorament de la DGTSI i el SOC a l'organització dels cursos, i la derivació d'usuaris.